«Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь». З Євангелія від Йоанна. «В той час вирушив Ісус зі своїми учнями у юдейський край і перебував там із ними та хрестив». Іван теж хрестив в Еноні біля Салиму, бо там було багато води, і приходили туди і хрестилися. Ще б вони вкинули, були Івана в темницю. І от знялася суперечка між учнями Івана та юдеями про очищення. Прийшли вони до Івана і кажуть йому «Учителю, той, що був із тобою по той бік Йордану, і про якого ти свідчив, от він хрестить, і всі йдуть до нього». Іван у відповідь промовив «Не може людина нічого прийняти» якщо їй не дано з неба. Самі свідчите мені, що я казав, я не Христос, але мене послано перед Нього. У кого невіста, той є жених. Дружба жениха, що стоїть і слухає, радіє вельми голосом жениха. Така і моя радість, яка тепер сповнилася. Тому треба, йому треба рости, мені ж маліти, хто з висоти приходить, той над усіма, хто землі, той земний і говорить по-земному. Та хто з неба приходить, той над усіма. Що бачив і що чув, проте він свідчить, та свідчення його ніхто не приймає. Хто прийняв його свідчення, той ствердив, що Бог правдивий». У сьогоднішньому Євангелії ми не наче бачимо цей перехід від часів пророків, часів очікування до часу прийняття прийняття Господа, Його слова, Його свідчення і, і досвіду, якого, який здобували учні. Ми чуємо сьогодні, Євангелія говорить про полеміку між юдеями та Йоанном Хрестителем і його учнями, і наче здається, що в цих словах є стільки заздрості, ти є учитель, ти так стільки робиш, а тут прийшов інший, на якого ти вказав, і всі залишають тебе, але насправді, Йоан говорив про навернення від вчинків. Ісус, натомість, навчає і говорить про нове народження, нове перемінення метаною, перемінення мислення, перемінення серця, або, як в цих днях ми співаємо, і те, що ми досвідчили, перемінитися у воскресінні, воскреснути з Христом, вмираючи для гріха. Не, не йдеться не робити злого але померти для гріха, тобто робити добро в ім'я Христа і з любові до Нього. Господи Ісусе, ми віруємо, що Ти прийшов з висоти, щоб пожити між нами. Ми віруємо, що Ти прийшов, щоб роз'яснити нашу темряву. І віруємо, що Ти нас покликав і провадиш нас в нашому житті. Будь з нами завжди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.